السلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے بہرحال سیاست کے شد بدھ رکھنے والے اور اس پہ دلچسپی رکھنے والے کا پارا بھی اسی طرح چڑھ رہا ہوگا ان کے جذباتی حوالوں سے بڑے کنسرن ہیں اور بہرحال آج اشرد رتیف کے قتل کے پس پردہ وہ تمام رازوں پر سے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور ڈرامہ جسے ایک بیانک منصوبی کی تکمیل کے لیے اسٹیج کیا گیا تھا اب اس کا منظرنامہ سامنے ہے اس قدر حساسیت کا حامل تھا کہ جی آئی ایس پی آر کو اپنی پالیسی کے برعکس ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ اپنا موقف پیش کرنے کر کر کے منظر عام پر آنا پڑا اور فوج پر اچھالے جانے والے ان خون کے چیٹوں کی وضاحت کرنے پڑی لیکن دوسری طرف اقتدار پر فائز سیاسی جماعتوں کا اتحاد اس قدر بے بس اور مجبور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ دیوار سے لگے نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اس و معطل بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور جہاں ایک طرف انہیں اسی معتبر ترین ادارے کے ایک طاقتور گروہ کا دباؤ ہے تو وہی اتحاد میں بھانمتی کے کمبک میں شامل ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں جو انہیں بلیک میل کر رہی ہیں عدلیہ کا کردار بھی اس قدر مشکوک کہ وہ انیکسز ایک گٹھ جوڑ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاں فوج میں ایک ہی طاقتور دھڑا کا عمران خان عدلیہ کا ایک انیکسز ہے ایک گٹ چور ہمیں نظر آتا ہے اور تیسری طرف میڈیا کا ایک گروہ جو بظاہر جمہوریت پسند رہا ہے جس میں حامد میر اور دیگر عالمی شامل ہیں انہیں بھی داغ دل ہم کو یاد آنے لگے کہ مترادف اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو یاد کر کے وہ اس لگی ہوئی آگ کو ہوا دے رہی ہیں بہرحال حالات فیصلہ کن مراحل پر پہنچ چکے ہیں اور اس مقام پر پہنچا دیے گئے ہیں جس کے لیے یہ اسکرپٹ لکھا گیا تھا عمران خان اس بچھائی گئی بسات کا ایک سب سے اہم مہرہ ہے اگرچہ اس نے اپنا موقف اور بیانیاں ہر موڑ پر تبدیل کیا ہر بیانیہ کے جھوٹ ثابت ہونے پر پہلے سے گڑا گھڑایا ایک نیا بیانیہ تلاش کر لیا اور اس کی فالوئنگ نے پھر آ, پی ٹی اے کے ایکٹیویسٹ ہیں اس میں اور لوگ اس بیانی پر منوعین یقین کرتے چلے نظر آئے عمران خاں کی شخصیت جسے اس کی فالوگ ایک مقدس دیویدا کی حیثیت دیتے ہیں کسی بھی طرح اس کی ذات پر شک کرنے کو تیار نہیں ہے وہ فوج جس نے عمران خاں کی نیپیت تبدیل کرواتے وہ رہے تھے اب اس کے سامنے اس لیے بے اس قدر بے بس نظر آ رہی ہے کہ اس نے کیونکہ اس نے بڑی کامیابی سے جہاں ہر خاندان میں پولرائزنگ کا کا زہر گھول دیا ہے تو وہیں فوج کو بھی پولرائزڈ کر دیا ہے جہاں فوج میں جونیئر اور نوجوان افسران عمران خان کے گیت گاتے اس کو اپنا مسیحا سمجھنے لگے ہیں وہیں فوج کے کچھ سینئر افسران بھی ان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس لیے عمران خان کے خلاف کوئی ایسی قانونی کاروائی کرنے سے اجتناب کیا جا رہا ہے جن جرائم پر ماضی میں فوج آگ بگولا ہو جایا کرتی تھی پہلی بار ہم محسوس کر رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے یہ بے بسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ فوج کی اہم عہدوں پر تعینات جنرز کا رویہ معذرت ہونا تھا ان میں روایتی گھن گرج نظر ہمیں نہیں آ رہی تھی اس لیے کہ انہیں داخلی چیلنجز کا بھی احساس ہے عشر شریف کا قتل جس کی ذمہ داری براہ راست خرم اور وقار پر عائد ہوتی ہے جو کراچی کے ڈیفینس کے علاقے کے میں ایک رہائشی تھے لیکن اس واردات سے ایک دن پہلے جو ہے ان کا ان کے جو والدین والدین تھے وہ اس گھر سے اچانک غائب ہو گئے اور وہ گھر خالی ہے اس وقت وہ کہاں غائب ہوئے کہاں چلے گئے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا عمران خان بھی دو دو دن پہلے اپنے دیے گئے انٹرویو میں لانگ مارچ کی تاریخ بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھا نے بھی ارشد لطیف کے موت کی فوری بعد جمعے کو یعنی آج کے دن 28 تاریخ کا دن دے دی دیا ارشد لطیف کے بارے جن کے جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اپنی ساتھ ہونے والی واردات سے وہ آگاب ہو چکا تھا وہ لہربو کے فارم ہاؤس سے نکل کر کینیا سے بہر جانا چاہتا تھا اور اس کی بے تابی اور سراسمگی کی خبریں برابر ہر آن عمران خان کو اے آر وائی کے سی او سلیمان اقبال کی وساست سے مل رہی تھیں یہی وہ لمحات تھے جب پہلے سے بچھایا گیا جال میں پھنسا شکار کو اپنے مقدس دیفتا کے چرنوں میں قربان کر دینے کا وقت آ گیا اور اطلاع کر دی گئی کہ خوش قسمت ہے ارشد شریف جسے عمران خان پر قربان ہونے کا موقع مل گیا سیاست جو کہ جارحانہ نویت کی ہوتی ہے ہمیشہ وہاں لاشوں کی بھی کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا بلکہ سنگلاخ پہاڑوں کے پتھر ہوتے ہیں کسی بھی تاریخ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو موبلائز کرنے کے لیے اس کو تاریخ کو تیز کرنے کے لیے اس میں شدت لانے کے لیے کسی نہ کسی ایک ارشد شریف کی ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے 2014 چودہ کو دیکھ لیجیے لاشیں گرانا مقصود تھی لاشیں درکار تھیں تاریخ کو چلانے کے لیے تو چودہ لاشیں مال ٹاؤن میں گرا دی گئیں اور ارشد شریف جیسے کتنے ہی لوگ ہمیشہ تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا کہ شاہوں کی لڑائی میں جنگ میں یہ اس طرح پیادے مارے جاتے ہیں جی ارشد شریف جس طرح مارا گیا اس طرح یہ محسوس ہوتا ہے کچھ عرصے بعد کوئی اس کو یاد نہیں رکھے گا یہ بھی گمنامی میں چلا جائے گا یاد رکھیں کہ یہ وہ فارم ہاؤس تھا جہاں ارشد شریف کو رکھا گیا یہ سلیمان اقبال کا تھا جو ایئر وائی کا سی او ہے اگرچہ وہ اگرچہ اس وقت امریکہ میں مقیم ہے لیکن اس کے کاروباری مراسم انڈینز کے طاقتور گروپس کے ساتھ ہے وہ اپنے فارم ہاؤس پہ جہاں عسکری پسند کو گروہوں کو عسکری تربیت دیتا ہے تو وہ انڈین جاسوس ایجنسی را کا بھی مسکن رہا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ساؤتھ ایشیا میں عسکری پسند جماعتوں کے کارکنوں کو دہشت گردی اور دیگر معاملات پر طاق کیا جاتا ہے اب ارشد شریف کا قتل اس پر عمران خان نے بہت سے فائدے اٹھانے ہیں جن میں پہلا یہ کہ فوج کو اپنے دباؤ میں لانا ہے فوج پر اس نے اپنے فالورس کے ذریعے اب دشنام دینا شروع کر دیا ہے اور میڈیا میں باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی کرنی کے حق ہو چکی ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے اس کی مثال آپ میں ایک ویڈیو سے دے سکتا ہوں جس طرح دیکھیے گا یہ خاتون جسے کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کی والدہ ہے اگر کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ آدھتا جھوٹے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے یہ بھی, بھی نہیں سوچتے کہ اس کی تحقیق ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ شرمندہ ہونے کو بھی تیار نہیں ہوتے بہرحال اس عورت کا کہنا ہے یہ کہ کیا کہہ رہی ہے دیکھیے گا جن کے بزنس ہیں کینیا میں اور ارشد شریف کے قاتل میں ہیں. میں بیٹھے بکواسات آپ کو اتنا غصہ مت دلائے اب آپ کو ودیوں سے نکال کر آپ کی لاشوں کو چوراہوں پہ لٹکایا جائے گا آپ نے جس وردی کو گالی خود بنا دیا ہے چھ لاکھ فوج جب اندھی ہو گئی ہے یہ ادارہ فوج کا جب گالی بن گیا ہے ہم سے کوئی توقع نہ رکھو تو تمہاں ہم نے اختیار دیا تھا اس کا ناجائز استعمال کر کے ہمیں ڈراتے ہو اس ڈنڈے سے پاکستانیوں حکومت حکومت وہ حکومت جس نے اسے قتل کروایا ہے سردیاں اتار دینی چاہیے اتنے لمبے پروسیجر سے کیوں گزرتے ہو تم صرف آئینہ لو آئینہ دیکھو تمہیں ارشد شریف کا قاتل سمجھ میں آ جائے گا آئینہ دکھاؤ ہر گلی جی کہہ رہی ہے کہ اینے میں اپنے آپ کو دیکھو گے تو قاتل مل جائے گا سمجھ گئے آپ میڈیا میں یہ کمپین پوری شد مت سے چلائی جا رہی ہے فیس بک ہو یو ٹیوب ہو اسنیک ویڈیوز ہو ٹک ٹاک وغیرہ پہ میمس بنائی جا رہی ہیں ہر لمحے آگ میں تیل ڈالا جا رہا ہے اور جس سے اداؤ میں پھر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وطن دشمن صحافیوں میں ایک صحافی امریکی نژاد سمی ابراہیم بھی ہے اس کی گفتگو سن لیں ذرا دوبارہ تصویریں دکھا دیجیے وکار اور ان کی خورم کی یہ دونوں سگے بھائی ہیں افضال احمد صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں اور اب جو کمپنی ہے ان کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نروبی میں یہ کیا کام کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہٹس اینڈ ہومز یہ وہ کمپنی ہیں جس کے بڑے شوٹنگ ریج ہیں ان کے فارمز ہیں جس میں شیلے ہیں اور یہ اور یہ بنیادی طور پر ان کا جو بہت بڑا بزنس ہے یہ امریکہ کی آرمی کے ساتھ ہے یہ ان کی جو ساری یہ جو فیسیلٹیز ہیں یہ امریکی فوج کو بھی کرایے پر دیتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بھی اور یہ مختلف جو ممالک ہیں ان کو یہ اسلحہ سپلائی کرتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ اسلحے کا کام ہے اور یہ سپلائی کرتے ہیں مختلف ملکوں کو ڈیفینیٹلی وہاں کی جو ڈیفینس فورسز ہوں گی یا جو دوسرے کوئی سرکاری نیم سرکاری جو بھی دارے ہوں گے ان کو یہ اسلح فراہم کرتے ہیں جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ امیرکن میڈ آمز اینڈ ڈومونیشنس شکاری بھی لیتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ لیتے ہیں آ, کینیا کو بھی دیتے ہیں یہ بھارت کو بھی دیتے ہیں پاکستان کو بھی اور پھر اس کے ساتھ یہ شوٹنگ ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کا, ان کا کام یہ ہے کچھ لوگوں کو یہ سچویشن انہوں نے بتائی وہ ڈیٹا بھی اویلیبل حکام کو ہے کہ کہاں کہاں کس کس کو کال کی گئی اس کے بعد یہ جو وقار صاحب ہیں ان کی یہ جو بھی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اب آپ کو یہ تصویر نظر نہیں آئے گی لنکڈ سے ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ تصویر غائب ہو گئی وکار کا اور خرم کا فون بند ہے کینیا میں ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں کسی کی پناہ میں ہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے لیکن پاکستان میں ان کے روابط ان کے ٹیلیفون کالس سارا وہ ڈیٹا اویلیبل ہے اور میں اس معاملے میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں یہ چھوڑتا ہوں انویسٹیگیٹرس پر اب یہ شخص دانستہ طور پر ارشد شریف کے قطر کی ذمہ داری براہ راست اشارہ کرائیوں سے پاکستان کی حساس ادارے پر وہ ڈال رہا ہے پاکستان کے وجود کا ضامن ایک ایسا ادارہ جس نے پاکستان کو انٹیکٹ کر رکھا ہے جہاں نظریہ نہیں رہا دو قومی نظریہ یا قومیتوں میں بٹا ہوا پاکستان اس میں کوئی ایسا جذبہ, جذبہ محرکہ نہیں جو پاکستان کو قومیتوں کو وہ انٹیکٹ کرے ہر ایک بکھرا ہوا ہے ہر ایک کے اپنے مفادات ہے اور کوئی جذباتی بنیادوں پر یا کسی منطقی انداز سے پاکستان کو انٹیک، انٹیکٹ رکھنے میں قادر نہیں ہے اس وقت تو واحد سورس کیون سا ہے واحد سورس پاکستان کی فوج ہے جس نے اس مب ملک ملکت کو جوڑ رکھا ہے اس کو اپنی نفرت اور تعصب کی آنکھ میں جھوکنا کہاں کی عقلمندی ہے جو یہ لوگ جان بوجھ کر کم کر رہے ہیں وہ بیسیکلی وطن دشمنی کر رہے ہیں اس ملک سے دشمنی کر رہے ہیں اس ان عزائم کی ایجنڈے کی تکمیل پر کارابند ہے اگر اب اس معاملے کو ایک طرف ہو جائیں تو ایک حل یہ بھی ہے ہم اس حل کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کم از کم فوج ہی کم از کم اتحادیوں کے بھال متی کے اس کنبے والی سرکار کو مضبوط کرے تاکہ وہ اپنے فیصلے بہتر اور مؤثر انداز میں عمل درآمد وہ کروا سکے اور عدلیہ کی بے جا مداخلت کو روک دیا جائے ایسا نہیں تو خود ایک اور کارآمد فارمولہ بھی موجود ہے جس پہ ہم اگلے ولاگ میں گفتگو کریں گے ویسے آج پی ٹی وی کے لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے جو لبرٹی مارکیٹ گلبرگ راؤنڈ اباؤٹ سے جو شروع ہوگا زیادہ تر تک کا تعلق کیونکہ اپر مڈل کلاس کا ہے سے ہے جن جن کے منورنجن کے لیے میوزک کا انتظام بھی کیا گیا ہے جہاں رقص و سرور کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اس زہر جہتی کے لیے تمام ذرائع بروے کار لائے جائیں گے اور یہاں سے پھر یہ قافلہ کل یعنی 29 کو تیسی مرد کے میں ہوگا پڑاؤ ہوگا اس کا اس کے بعد انہوں نے سیالکوٹ کے راستے سے آگے جانا ہے بہرحال اس پر گفتگو ہوتی رہے گی لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا پاکستان اس دورہ پر موجود ہے جہاں ایک طرف پاکستان شاید مملکت اب محفوظ نہ رہے اس کے نوز میرے موم خاک اگر ایسی بات ہو اور دوسری طرف یہ پاکستان فوج ہے تو کم از کم ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور کم از کم اس ملک سے اگر کسی کو بھی محبت ہے وہ لوگ جو اس ملک سے محبت رکھتے ہیں اور جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ہمیں ہم نے رہنا ہے اس مملکت کی کی اصلاح کرنی ہے تو خدا کے لیے عمران خان کے پیچھے نہ چلیں اس کی اس کی خواہشوں کی بھینٹ اپنے آپ کو نقمت چڑھائیں یا کسی اور ارشد شریف کو اس کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں اپنے بچوں کو روکیں کہ کم از کم آپ لوگ آپ کی جانیں بہت قیمتی ہیں ہم سب کے لیے آپ کے آپ نوجوان جو ہیں ہمارا اثاثہ ہیں ہمارا سرمایہ ہے ہوش کے ناخن لیں ان سازشوں کو بھانپ لیں جو سازشیں پاکستان کی سالمیت کے خلاف آج سے بیس پچیس سال پہلے پروان چڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو پرخطر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک ایسا وقت آ چکا ہے جہاں اب فیصلہ کو موڑ میں قوم نے فیصلہ کرنا ہے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے اب آپ سے جاوید اپنے آرات سے ضرور نوازیے گا شکریہ وسلام